Od loňského jara funguje v Hradci Králové projekt Rejus, jehož cílem je opětovné použití drobných předmětů a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Místa, kde je možné takové zboží za drobný finanční příspěvek pořídit, se nacházejí ve sběrných dvorech bratři Štefanu a na Brně. Vzhledem ke stoupající oblibě byl projekt v říjnu rozšířen o další Rejus point, a to ve sběrném dvoře Temešvár, kde je nově také k dispozici nábytek větších rozměrů a knihy pokud má někdo doma předměty, které už nechce používat, kterých se chce zbavit, nemá na ně místo, koupil si novou, novou skříň třeba, tak tyhle věci my jsme schopni zde, zde uskladnit a za nějaký poplatek je předat dál dalšímu používání. Čelouněný nábytek přijímáme v podstatě individuálně, pokud je to, pokud je to evidentně čisté, v pořádku známe, známe původ, tak to můžeme do toho projektu zařadit, ale jinak nechceme, nechceme riskovat, že bychom někomu předali nějaký předmět, který, který není zkrátka hygienicky způsobilý. Další výjimka se vztahuje na elektrozařízení, to není možné poskytovat dalším občanům právě z bezpečnostních důvodů. U toho elektra je potřeba provádět revize, kontroly opravy, na což není kapacita, takže vyřazené elektrozařízení předáváme v rámci zpětného odběru, odběru k dalšímu zpracování. Vybrané finance z Reuse pointů jsou darovány společnosti Městské lesy, která vysazuje nové stromy. Letos na jaře bylo za peníze z Reuse Pointů vysázeno 600 sazenic dubu.